Селище Урожайне в Донецькій області – окуповане. Розвідник, якому ми даємо ім'я Андрій, подолав 157 кілометрів від Урожайного до Запоріжжя, аби розповісти про один із злочинів російських окупантів на території мирної України. 1 квітня під час виконання бойового завдання саме я і ще й органівільського службовець стали свідками воєнного злочину. Це відбувалося в Донецькій області. Під час постереження ми помітили скупчення людей на одній з вулиць, на деяких з них були білі пояски, на нозі, в когось, на руці, після чого хвилин через 10 з'явилися, почали лунати постріли. Два постріли коротких і потім тиша. Майже відразу з'явилися військовослужбовці військовослужбовці з білими пов'язками та форми армії Російської Федерації, після чого вони стали біля скупчен цих людей, про що з ними розмовляли. Люди вказували їм рукою на деякі двори, після чого вони йшли до тих дворів, там лунали також постріли. В деяких, в двох випадках були чутні характерні крики людей перед пострілами, і потім була тиша. У скільки було? Мінімум чотири. Було точно чотири постріли, два постріли. Тобто і проміжок часу між кожними, між першим тим, що ми почули, це п'ять хвилин. І потім тут три-п'ять хвилин. Те скупчення, яке ви помітили, що то були за люди? Скоріше за все, це місцеві жителі, які е, співпрацювали, тобто це колаборанти. Ось, можливо, також е, серед цих людей були військовослужбовці, які були просто перевдягнуті в цивільних і проживали там. В тих дворах могли були люди, які були про українські погляди, які не хотіли. Е, працювати з армією РФ, або люди, яких родичі, можливо, їх спосібовці, або які якимось, чимось, якимось чином допомагали нашій армії. В Донецькій області, серед тих, як кажуть місцеві жителі, це часті випадки.